خوتي المغاربه كلشي كيسول كيفاش ندير فيديو في اليوتيوب كلشي كيسول كيفاش ندير فيديو في اليوتيوب اولا في الفيسبوك ونربح الفلوس فيه كلشي خوتي المغاربه كيسول هذا السؤال سي العزيز نوفل سي العزيز نوفل الله يجازيك به قرر باش يدير واحد المبادره عبدالعزيز نوفل وأخيرا جاب اللاصق في المغرب على الأقل جات واحد النافذة تفتحات بهاد الدورة اللي داير عبدالعزيز نوفل ديال أكاديمية المقاول كان كنصحكم باش تشريو هاد الدورة هادي حيت مفيدة بزاف. انا راه قريت هاد الدوره هذه راه كيشرح فيها كيشرح فيها كيفاش تصايب فيديوهات في اليوتيوب ويدخلوا عليك الارباح ماشي عشوائيين غدير بيهم لاباس يعني هذه مبادره طيبه عند نوفل عبد العزيز اللي دار هذه الدوره هذه الله يجازيه بخير باش يعلم المغاربه كيفاش يكون مقاولين فهادشي ديال السوشيال ميديا كيفاش يصنعوا المحتوى في اليوتيوب والفيسبوك والانستغرام والتيك توك وراه كييشرح هاد هاد فهاد الدوره هذه كيشرح بواحد الطريقه اللي اللي مفيده بزاف وواضحه بزاف وكيشرح بالدارجه و... و... ودير فيها وحدات فيها حلقات كيشرحهم من اطل لزيد بواحد الطريقه مبسطه باش يفهم كل شيء انا يعني من هذا المنبر كنحييه وكن وكن نتمنى ليه المزيد من العطاء والمزيد من النجاح والتوفيق كيشرح في الدوره هذه بواحد الطريقه اللي واضحه بزاف وكونوا اكيدين بانكم غت غد... غتستفدوا مزيان هذه الدوره هادي حيت كلشي عنده واضح وراه كييشرح بواحد الطريقه اللي اللي مزيانه بزاف الطريقه ديال الشرح ديالو راه كيدير فيها المقدمه دير فيها الحلقه الاولى الحلقه الثانيه الثالثه وكيشرح بالدارجه وكيشرح التقنيات ديول الفيديو كيفاش ياخ يجيب الفيوز كيفاش تربحوا الفلوس أه وكيشرح كيفاش أه تفاداو الاخطاء اللي اللي غلطوا الاولين وكما غلط هو نيت في الاول فاش كان مبتدئ وراه دار مجهود كبير باش وصل وكيش وكيشارك التجربه ديالو منها فهاد الدوره هادي يعني انا كنشوف هاد الدوره هادي راها رخيصه بزاف الدوره هادي راه دايره 3500 درهم انا كنصحكم باش تمشيو تشريوها حيت صراحه هاد الدوره هادي انا بدا كنهضر على راسي راه غيرت لي غيرت لي حياتي على الاقل ولات عندي واحد النافذه منين ندخل فلوس منين فرصه عامل عمل بعدا فهمتي على الاقل اخوتي المغاربه كنصحكم باش تشريوا هذه الدوره هذه ايه صراحه حрам زينه نشوفوا معايا كيف تيشرح ايه الله يعطي الصحه ما عندي ما نقول ما عندي حتى شي ثمن هذا صراحه الانسان خصو يبادر باش ياخذ هذه الدوره هذه انا كن كنوجه لكم هذا النداء باش تاخذوا ديال الدوره ديال العزيز راه يشرح فيها مزيان راه واحد الشرح ندوزها راه مفيد بزاف انا خوتي المغاربه بغيت نشارك معكم هاد هاد هاد, ال هاد الاستفاده اللي استفدت انا وبغيتها ليكم اخوتي وبغيتها لجميع المغاربه زعما الدوره هذه جربتها انا ما فيهاش كيما كنقولوا التخرشيش ما فيهاش عماره دوره معتبره كيشرح فيها مزيان كل وحده بوحده كيشرحها أه، الله يعطيه الصحه ما عندي ما نقول ا أه، أه، توريكم كيفاش تاخذوا العنوان ديال القناه كيفاش تصنعوا الصوره مصغره كيفاش ديروا الطعم الهوك كيفاش تكتبوا السيناريو وكيدير معكم التمرين التطبيقي يعني راه صراحه هاد السيد هذا راه دار مجهود كبير انا كان شكره بزاف على هاد المجهود هذا اللي دار صراحه مجهود جبار الله يجازيه بخير عليه وتستافدوا منه ان شاء الله المغاربه تبارك الله تيوريهم كيفاش يصايبوا المحتوى مزيان ها انتوا شوفوا معايا يعني راه ما عاديش ندبو لاشريتوا هذه الدورة هادي يعني انا كنشجعكم حيت انا مضربها ولقيت فيها شي حاجة وليش حاجة ما كيصرح فيها كيفاش تصنع محتوى اللي يشوفوا يجيب الفيوز يجيب نسبه مشاهدة كبيرة يعني منقاتها زيد خوتي المغاربه راه ورا زعما ما غاديش ما تندموا على شريتوها وكيسرح بواحد الطريقه اللي... اللي مبسطه جدا لكل مغاربه يفهموا حتى اللي ما يفهم حتى اللي ما يفهم وحتى اللي ما يقدر يدير القناه ديالو ديال اليوتيوب ويدير الصفحه ديال الفيسبوك ويجيب فيها الفيوز ويجيب فيها نسبه المشاهده المهم باش نشرح بواحد الطريقه للمغاربه زعما انا عندي حتى شي تما انا عجبتني انا بزاف عجبتني بزاف الله يعطيه الصحه كنحييه من هذا المنبر السيدة السيد عزيز نوفل الله ي... يوفقه في العمل ديالو الله يجازيه بخير وصافي ما كنصحكم باش تشريو هاد الدوره هذه الطريقه باش كيشرح ها نتوما الطريقه باش كيشرح و كيعطيكم زعما صافي نقول لكم لاصق صراحه يعني تيقول لكم المعلومات اللي رخاص بهذا الثمن هذا انا انا فهمت هادشي اللي شت انا و هادشي اللي تعلمت هادشي رخيص رخيص بهذا الثمن هذا ثلاثة الاف درهم رخيصة بزاف